Fosta zoie a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj tulburtor, după moartea cunoscutului jurnalist, o să spun despre tine. Petrua Gheorghe, fosta zoie a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburtor în memoria fostului său partener de via. Cei doi au divorat în urmă cu trei ani, însă au fost extrem de discreți. Petrua Gheorghe, a scris un mesaj emoionant. Ea are trei copii. Dintr-o relaie anterioară, pe Maria, 19 ani, Catarina, 17 ani, și Maximilian, 16 ani. Andrei Gheorghe avea o relație foarte apropiat cu ei și a iubit ca pe copiii lui biologici. Iubitul meu care nu mai e -ai aici aici îndremui doar în inimile noastre. O să spun despre tine ce ești extraordinar, extraordinari, ce ai de rea tii extraordinari, ai iubit y ai tii lucruri extraordinare. A era I write-un, extraordinar enda o în memoria inimile noastre, a scris pe toa Gheorghe, potrivit Libertatea Ro. Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost găsit mort în locuința sa din voluntari. Din primele cerceturi se pare ce jurnalistul a suferit un stop cardiorespirator, cu aproximativ 12 ore înainte să fie găsit în baia casei sale.